Rekle, postoje tri razloga zašto ljudi, osnovna razloga, zašto uh, počnete dobivati na težini, a da niste promijenili, mislim, naravno ako ste promijenili prehrambene navike pre tri tjedna, onda je logično da, da tu treba potražiti. E, ali, ako tek tako, iz čistog mira, počnete ili dobivati ili gubiti na težini, ali ja ću početi to dobivati, pa ću onda kasnije... Pre... Za početak to vjerojatno znači onako više od 60%, posto da ne, ne slijedite svu strast dobivate energiju dobivate inspiraciju zadržavate je u tijelu energija je masa ne kojem se kvadrat nigdje ne odlazi i akumulira se drugi razlog zašto se to događa je čisto biološki a to je kad se tijelo osjeća napadnuto Znate, on ima, ima onaj jedan vikend u, u, ne, ne, u 11. mjesecu. Znate, bude jesan onako relativno topla, onda negdje 15. i 11. temperatura padne na minus 5. Mm -hmm. E, svi dobimo 3 kila. Svi ogladne. Ne? Svi ogladne i odjedan put ti se jede grah a, i teška <laughs> hrana. Da, da, da, da, da. E Dakle, tijelo se osjeća napadnuto e, jer vani je opasnost. Znat? I onda počne gomila težinu i zato vam u Sibiru su ljudi korpulentni. Mislim, jer sada minus 40 i taj sloj zaštite stvarno ima smisla. I treći razlog zašto ljudi dobivaju na težini ovaj, spiritualni te, je da se malo uzemlje. zemlje ponekad se zna, znaju se ljudi zaigrat. Pa onda to rade na dizanju kundalinija, pa jako puno meditiraju, pa jako puno mantraju. I to te malo, malo te ispali. Malo te, e, i onda te tijelo malo, malo te prizemljaju. Ista stvar ako ste počeli naglo gubiti na težini ovaj, vrlo vjerojatno ste se malo pf, ispalili ili je upravo došlo proljeće pa se tijelo rješava viš kako mu više ne treba ili ste počeli onako aktivno slijediti svoju strast. Zna se desiti, ali mislim to srećom tijelo ima obrambeni mehanizam, zove se umor. Zna se desi da kad nakon deset godina što sam sebe kočiš zbilja počneš to raditi da se ne može ustaviti. Hmm. Spavaš 4 sata, jedva, jed, čekaš već od četiri ujutru, imaš ovakve oči, ne možeš očekati šest da se digneš i počneš to raditi i on, treperiš, ne možeš zaspati i to, e okay, ok, onda tijelo ima obrambeni mehanizam, zove se u jednom trenutku, zaspaš na fotelji, <laughs> <laughs> tako da s, s tim se ne morate bo. ali isto, to je to, ako počnete naglo gubit na težini, a ništa zapravo niste promijenili, osim što ste se počeli baviti jogom, počeli ste meditirati, i okay, dobro, nije baš ništa, pa, nije baš ništa e, samo drži oko na tome, drži oko na tome i malo, malo meditiraj sa rukama na, na nogama, a ne ote. samo malo se prizemlji jer puno energije, puno kreativnosti treba uzemljiti, treba poduzeti fizičku akciju. Inače vam se desi da ta kreativnost dolazi sve više i više, imate milijardu ideja od kojih se ne događa ništa. Jer tamo kad mislite početi sa prvim od jedanput ovo drugo je još uzbudljivije, a vidi ovo treće, a tamo u Americi imaju i ovo je četvrto a ja bi to bi trebalo dovesti i onda gdje ono, je sir, dvije salama, di sirama I, i, i ne navodi se ništa. Evo.